کے جی نماز کرس وجہ تو ورتب اوشہ اپنی خوشی کی پہل بد کر دیا۔ پر سوبیلم او نہیشا کل قیامت والے دن اللہ جل فرمانے ہیں کہ قلنا لوگوں اصلی غیا نامی وادی کے داخل کر دیا نامی وادی جہنم کے آو مزرا دیکھنا ہے کیا نا کہ پیارے آقا علیہ تو اللہ بھی حضرت والسلام اپنی قوم نو ایک برے کام تو روک لے آپ نماز کا حکم دے دے اور قوم نے ہوئے نماز, نماز پڑھیا قوم لگی؟ قالو یا الگا الگا کا کہ اے شویب علیہ حرسلام مریم پھل دے کے دے کے لگے کہ یہ فل مریم نے بنا چک یہ بات کہ نرخو سرا سر چھوٹی امر ماں بولتے تو اس مقام تے بھی نماز دا فکر کیا ریسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بعد اللہ جل جلالہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا کہ کہتے ہیں کہ قال ائني عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيًا وجعلني مبارکًا اينما كنت واوصاني ما اس سے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بےکدری کس طرح کر لی اپنے دل کی مرنے پیغمبر کی مخالفت کر کے نبات چھد دیں گے اے میرے نوجوان بھائیو حضور کو پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے سچے بندے اتنا بندہ اپنے اقدس اعلی صلی فرمان وہ ان تر ایک نوجوان کا ذکر ہے کہ وہ رجلن قلبه معلف ج دل ہما وقت اللہ کی عبادت کی جوانی ع سوچتا گنا سوچتا سوچا تنہائی کا موقع دن گنا نماز پڑھی ہے نماز نماز نماز اللہ رسے نماز دنیا کا اپنے خالق و مالک سے ناطع تعلق جوڑے تو <كتس> پھر یہ اس نماز کے اندر رہے ہیں کہ اللہ میں سیدھا راستہ ہے۔ ہوں سیدھا راستہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں ملے گا۔ سورہ الانام کے اندر اللہ پاک فرمانے ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رست مر سی نوجوانی کی عبادت کا ذکر کر رہے کہ تنہائی اللہ بڑے پیارے ختم ہو جائے گا مگر او آگر مدل نہیں ہوئی ہاں اصل اس آدموں چھتیا کرنا چاہتے ہو اس آدموں بچنا چاہتے ہو فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا کہ اوزنو دو قطرے ہڈیا کا فٹ دلیں ایک او قطرہ تنہائی دن در بیٹھ کے اللہ دے خوف سی وجہ ملتری اکھا عزید روح جاری ہویا اور اینہ قطرہ کے مکھی دے سر گینا فرمایا او بلکہ جنال اللہ کے خوش کو گیا سبق میرے کہ جڑا انسان بڑیاں دی عزت نہیں کرتا چھوٹیاں دی شفقت نہیں کرتا فرمایا میرے اندر نہیں فرمایا بڑیاں دا حق ہے کہ چھوٹیاں بچیاں نو نواز دی طرف لے کے آ نوجواناں دا کام ہے چھوٹیاں تے شنگر کرن بڑیاں دی عزت کر اور چھوٹے بچے دا بھی حق ہے کہ اپنے بڑیاں دی عزت کر ا دو بندے اندر ایک بات مشہور ہے اعظم دے حوالے دا بات آ کیا کہ ازان تا انترام کرتا ہے میں اس گناہ کا اپنی خباروں میں بات کہتا ہوں کہ بھائی ازان تا انترام تو بھولتا کر رہے اصل ازان تا انترام ہے کہ کاروبار چڑھ کے تو مسجد درست ہوتا ہے لیٹوں میں باتا چلتے ہر انسان لوگتا چلتے کہ ازان تا انترام کیتا والا ہے فرمائے ازان والا گناہ ریا ہے نباس کے دل بلال رضی اللہ نماز, پران والے، نماز ایک ایسا سبق ہے، سارے جمع کر دے نماز پتا کیا نماز آؤ میرے بائیوں کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی اپنے صحابہ کے اندر ایکو سبق دیتا ایکٹھے ہو جا جے دو اکٹھے ہو جاؤ گے فرمایا فر اللہ اپنی رحمت اب عطا نماز پڑھو گے نماز کو اس انداز انٹر پڑھو کہ شاید کہ یہ نماز تیری زندگی کی اخری نماز اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ میں اس نماز کے بعد فوت ہو جانا ہے تو رو بڑا ہوے گا بڑا کڑچڑائے پر موت کا کسی کہ نماز, دی حفاظت اور نماز قیامت والے دن کی دا ہوئے اور جس انسان نے نماز دی حفاظت نہ, کی دی نماز نہ پڑی الفاظ نے اس انسان دا نہ زمین قبول نہ رہے جسم بچا کہہ رہا ہے کہ اسی کہہ رہے سارا وجود پذا قرآن سور فرمایا اَن نَارُ يُرَجُونَ عَلَيْهَا غُضُقَوْا وَعَشِيَةً صبح اور شام پراؤم اَقْبِشْكِ بِذَرْ جوسی خود ہی انجام دیکھو کہ اوہ بے نمازی تا انجام اس پر جندر جنار میں غادثتہ ہے اگر انسان نے نواد پڑھی فرمایا اوہ دو بات روشنی ملچائی گیا کام شامی کی تنین ملچائی گی میرا ہی سبو سمجھو کہ بروائیوں نماز کی حفاظت کریے اللہ پاک اور صحیح معنی نماز ادا کرنے تو آپ